Дехто каже, це альтернативна комедія, дехто каже, це абсурд, дехто каже, це гівно. Що-то приходиться приукрашувати. Я розраховував отримати мотиви за різні теми, які ми піднімаємо в стендапі. У нас тут ой-ой-ой, до кого можна докопатись. Придумав яку шутку про рак. Пожартувати про ситуацію на Донбасі. Діють нафиг за своєю комедією, я в СМН піду. Не робіть аборти, ніколи! Гарного вам свята! это стоит и орет здесь на вас в чёрных очках. Это Свят Закайкевич. А что это все вместе? Ну, конечно же, подпольный стендап! Подпольный стендап, как він выник. Я выступал... Э С 2012 года э, у Андрея Шабанова сначала, ну и потом я отснялся еще в стендап-шоу на новом канале, ну и все, и потом какой-то застой был такой после этого в, творче... ну, в плане стендапа, то есть хотелось выступать побольше, а ничего не было, не было никаких движух нормальных стендаповских. И пришлось самому это все организовать, и вот я сделал сам подпольный стендап. Сначала это было в каких-то квартирах, гаражах, а потом выходило все больше и на больший уровень. И вот сегодня мы дошли до пика, три-четыре даже концерта в один день. Что... А как шоу вы такие? Надо... Тримають хлопчика, він перший виступає. Як ти в підпільний стендап потрапив? Я був серед тих чуваків, які як сліпі кошенята намагалися щось робити в комедії в цій країні. Організовуватися, гуртуватися. Якось і свят. Він горить цією штукою, він постійно давайте щось робити, давайте щось робити. Як обирався кістяк ці на початку? Це був типа відкритий проект. Я вибирав всіх коміків, які мені подобаються, або які саме такі разнопланове, саме необичне, саме прикольні. Що тут? Ту? Я кажу, ні, ти що думаєш, ти зобразив мишку і все, відключаєшся. 5G-мишки, слухав Це ради мене. Тебе підписують постійно «Король абсурду». Що це означає? Лучше спросіть тих, хого так підписують. «Король» таке, ну, слишком громко. <сум> ні. Ну, а як називається цей жанр, в якому ти виступаєш? Дехто каже, що це неформатна комедія, дехто каже, що це альтернативна комедія, дехто каже, що це абсурд, дехто каже, що це гівно. Ти сам як оцінюєш? Знай, ну ближче, напевно, все таки до абсурду, до неформатної комедії. Ти, ти ж казала, що ти дивилася Я мої стендапу. Дивилася, стендапи. ну не всі ж. Це дві третини мого стендапу жарти про армію. Ти серйозно? Ну, бачиш Чого не вистачає українському стендапу, щоб вийти на новий рівень? Бабок. Тому що ти знімаєш, по суті, відео, ти займаєшся комедією 5 років, ти знімаєш відос, викладаєш, і люди такі, ого, так що воно в стендап є, нічого собі. А як вони про нього дізнаються, якщо не знімати, якщо не викладати, якщо це не піарити? А це дуже часто випирається в гроші. Багато здається і... бабок заробити гумором? Ні, абсолютно. Ну, мій сольник ми тут знімали прямо на цій сцені. Ми продали весь зал, це гроші вистачило на те, щоб ми оплатили рекламу, послуги звукача, зйомку, монтаж і залили цей сольник, щоб 40 тисяч людей на даний момент могли його побачити. Який сенс тоді? Ну точно не гроші. Ну ти ж качаєш цю штуку, ти розвиваєш, тобі подобається це. Стендап, це ну для душі. Ти що якщо ну стендапом не можна заробити прямо ну, забезпечити себе? Але гумором все ж таки ти виходить, що. Тільки гумор тебе кормить. Чи кілька років тому ти міг би собі дозволити кормити себе гумором? Ні, ні абсолютно ні. Я працював вже ж і все інше. І продавець консультанту, так знаєте, на ці двері розсулає, ніби в фільмі «Сіяння», тіпо, типу, ну, Зараз ти вже гроші заробляєш на стендапі? Ну Більше, ніж раніше, звичайно, але це взагалі, це взагалі не… Я не, не розглядаю стендап як джерело прям доходу. Через стендап мене з'явилися різні роботи додаткові, але сам стендап конкретно… Є класні місяці, типу там, грудня, коли є корпоративів багато, і стендапу багато, типу, тип, ти заробляєш. А, звичайно, якісь місяці це не великі гроші. і вас переповнюють вкрай. На що найбільше резонує аудиторія? Залежить від аудиторії, яку збирає комік. Універсальні жарти, які завжди працюють, це стереотипні жарти, це той самий жарт про маршрутку, якийсь жарт про якесь там село, я не знаю, те, що у всіх людей: "О, є таке, є таке там". Наша аудиторія їм цікаво слухати жарти на політичну тему. Мені трошки ріже вухо, коли я буваю приходжу на відкриті мікрофони, молоді коміки жартують про дворець Путіна. У нас тут ой-ой-ой. До кого можна докопатися? Ніхто ще Тобі реально пропонували Пальчевському писати жарти? Чи? Дня три тому мені телефонували, кажуть, Пальчевський. Запускає ютуб-канал, я кажу, так хай запускає нахуй себе. З ким би ти ще відмовився працювати? за ОПЗЖ усім. Якщо, якщо раптом ОПЗЖ хочу ютуб-канал, будь ласка, без мене. Все про російське, одразу ні. Якби в Квартал позвали, пішов би? Якби не було роботи, пішов би, звичайно. Якщо роботи немає, треба гроші, то що робити? Треба йти писати. А так Квартал, звичайно. Квартал, о, о, офіс президента вже. Я і думаю, що ти готуєшся до якоїсь політичної кар'єри. Черкаська область, будь спокійна, я не буду твоїм губернатором. Я пішов у поліції, тому що я політолог по образуванню. Займаюся стендапом, тому що стендап це в Україні білько курс політики. Чому політика? Тому що це чіпляє аудиторію? Чи... Тому що тебе... Ні, це, це мене це теп... чіпляє. Стендап — це те, що тебе чіпляє. І, типу, знаєш, підлаштовуватись під аудиторію — не варто, тому що тоді ти штучно виступаєш. Поза політикою, сольник, серед всього ти назвав Майдан. Ти думаєш, готові вже люди? Можливо, я жартую не з Майдану, я жартую про себе, як я ходив на Майдан. А. Це чисто моя історія, це насмішка над собою, а не над Майданом. Ну і там меседж все одно — він про майданівський, тому що типу, я… Ну, як? Ну, Не... туди ходив, як... Я б ходив, бо я б ще сходив, якщо буде... побутує думка, що жартувати можна про все. Так. Ти розділяєш це. Немає поганих тем для жартів. Є погані жарти на якусь тему. Про маршрутку пожартувати не треба там багато комедійних прийомів. Ти такий їхав в маршрутці, там бабка каже «закрийте вікно», він каже «відкрийте». І нікого ти не образив цим жартом, і все класно. Якщо ти хочеш пожартувати, не знаю, наприклад, про ситуацію на Донбасі, писати жарти так, щоб дійсно воно звучало не ніби ти е, недоречно щось кажеш, а що ти прям Робиш біль е, комедію і все, і це це вищий пілотаж у нас як такової немає цензури. Поступ <рес> занадто немає цензури, іноді саме саме страшно, що відбувається. Як щодо внутрішньої ну є такі теми, коли ти не можеш жартувати, не тому що. Не можна, тому що твоя позиція буде слабша. Наприклад, я не можу жартувати щось багато про війну, тому що я не був там в зоні бойових дій. Найкраще жарти вони чертуючись з свого особистого досвіду. Чи можна жартувати про те, в чому не розбираєшся або про те, що ти не торкає взагалі? Можна, якщо тобі це кажется смішним. Ціда смішніше, коли ти розповідаєш щось, ну, з личного опиту, а не просто, знаєш, придумав з потолка, що зритель бачить, що ти його не обманюєш. Задача взяти якусь смішну історію, яка случилась з тобою, і и... Оформить ее так, чтобы она была максимально смешной в этих допустимых условиях, которые у тебя были. Когда я мил девушку, это действительно выглядит круто, как в кино. Но когда она начинает мыть меня, это выглядит, как будто бы мать моего умственно отсталого сына. Оцей <говорит> свят ведучий, mm -hmm. шуточки-предбауточки. Звідка це взялось? Ну, просто как-то так у меня пошло, вот это вот, придумал я эту шутку про рак. Типичная работница метро, но не та, которая в форме, а та, которая с табличкой. И у меня надпись, помогите, умирает сын, рак. А я ей говорю, так ты ему воды в аквариум подлей! Потом придумал несколько шуток э, вместе с ней, которые, типа, работают в контексте уже. И это отлично работает именно в форме, когда ты как обрамление для самого стендапа. Вот есть комики, которые рассказывают классический стендап, а есть именно четко короткие шутки, такие онлайнеры. Ну и одна из их главных функций — это именно разбивать вот эту стену застенчивости у зрителя. Иногда они, конечно, пугаются, это нормально, типа, но все равно. Потом выходит комик, наваливает классическую стендап-комедию и здесь такой — фу, все нормально. Табу в гуморе немае. Конечно, победители не судят. Если очень смешно, можно про все, что угодно. Юмор не для того, щоб кого-то обидити, а він тільки для того, щоб розсмішити Як коміку вижити в, ці... в цьому світі нової етики, mm -hmm. коли можуть просто там, забанити всюди? Я шучу свої мерзкі шутки і прекрасно себя чувствую. І тільки, я думаю, лишній раз мене на якийсь галимий корпоратив я не позову. Знаешь, типа. А взагалі, як вижити в цьому ну, світі? Не знаю, хайповати або просто відставити свою свободу. А ще можна на чомусь хайпувати в гуморі? Ну не знаю, от його Шатайло залили лицом балончиком, всі оби там написали зразу. Типу, Такий хайп. хайп у чоловіка вийшло. В клоузері теж так було. Похлопити, хто курить, блядь, потом маски шоу на виході, блядь. Ми вже на ту хуйню не ведемося, Свят. Типу. Я розраховував отримати типи піздюлей за різні теми, які ми піднімаємо в стендапі. Там політичні, політичні, але його Шатайло за жарти про традиційну сім'ю. При цьому що Єгор – 100% натурал, <хи> і не захищав якесь ЛГБТ. І сам цей біт його стендап. якщо послухати, він іронічний щодо і традиційної сім'ї, і ЛГБТ-спільноти. Але ж у нас традиційний порядок, вони прибігли шикати балончиком в'єбала нам. Там був якийсь випадок, дуже такий, актуальний. Комік, який зі Львова, пожертвував про Небесну Сотню. Його там захитили дуже і прям йому погрожували фізичною розправою за цей жарт. Жарт дійсно тупий, вибач, Йогіслав. Але ну, справа в тому, що не в цьому суть. В тому, суть в тому, що не можна погрожувати за жарт. Західний стендап – там набагато жорсткіші жарти. Ми не переживали 11 вересня, а для людей, які це переживали в Америці – це образлива штука. Але там все одно жартують, тому що лише через сміх можна пережити якісь проблемні моменти і рефлексувати якось. Тобі ніколи не прилітало за жарти? Да нет, в принципе так, чтобы жестко. Меня сейчас больше все время э, донимают по поводу э, российской мовы. Я дивилася виступ у Львові твій, і ти переклав свій стендап українською мовою. Ти часто пишеш українською. Але... Я не думав повністю перейти на українську. В принципі, планую виступати більше українською. Але повністю я не хочу переходити, тому що я відчуваю трошки нездорове ставлення до української мови. Вона стає такою політичною зараз мовою. Це зрозуміло, чому відбувається. Через війну мова виступає одним з щитів, типу інформаційних. Але люди занадто агресивно відстоюють цю позицію. Коментарі, як мені теж пишуть, що ти, свіно-собачою мовою виступаєш і такий клас, аудиторія зростає. Священник працює з святими, що може піти не так, правда? Православ'я, от, що може піти не так. Ти. Ну, один з небагатьох, по суті, україномовних конкретно українських стендаперів. Ти від самого початку українською це все писав? Я просто перейшов після першого локдауну, після першого карантину. У мене класно виходило виступати, і я такий, так, а чого українською не повиступати? Ми ж в Україні, чому не зробити український стендап? Українською жартувати складніше, ніж російською? Мені простіше, значно. Я спокійніше себе відчуваю українською, я можу підіймати серйозніші теми якісь. І для мене особисто, я не знаю, але мені легше грати голосом українською. Воно на русському як то якось у мене не так. Як сталося до суржику? У мене було дуже багато суржику, коли я російською виступав. Я його робив ну, не тому, що я зла людина і погано щось хоче, але мені казали, що чому в тебе всі дурні люди говорять українською. Я не мав цього на увазі, але чомусь ну, я так і так, дійсно, так виходить. Українська зараз мені дає карт у використанні суржика повністю, але це легкий комедійний прийом і бажано е нечасто його використовувати. Мат допомагає підсилити жарт? Сто відсотків. Це е, концерт-стендап на годину дня — це як е, весілля в грудні. От. Це ап це про ну. Без літ жартів, навіть якщо жарту немає, додаєш туди мати, і воно якось працює у людей. І інколи навіть живі виступи, ти імпровізуєш, багато лаєшся, і люди сміються, і ти думаєш, це був неймовірний контент. А коли передивиш це відео, ти такий: "Блін, а та там що не слово то матюк якийсь", і воно дуже ріже вуха, неприємно. Потрібно від цього відмовлятися, але не так, щоб я не люблю ось ці стендап без мата. Наша програма Стендап без мата. Да ви скучні тіпи, значить. Ну, якщо основа того стендапа, то те, що за те я не матюкаюсь. «Ну молодец, ну и что сделаешь с тобой?» Я вступил в отношения перед карантином. Мне нравится использовать именно эту фразу «вступил». Знаете, как будто бы я гулял. Можешь рассказать про вот эту особую, но очень похожую у всех интонацию в стендапе? Что это такое? Сейчас все в основном очень поверхностные. Они такие смотрят такие «а, как этот», или «а, этот как тот». Стендап довольно новый жанр, и в нем, ну типа, появляются довольно там, новые какие-то яркие да, комики и все принимают их за какой-то абсолют. И этот комик не изобретал этот стиль подачи, но из-за того, что люди кроме этого комика популярного не знают других, когда они видят другого комика, который говорит с такой же подачей, они такие, копируют его. Это все равно, чтобы какая-то музыкальная группа, которая выступает в жанре рок, им говорят, "Ты вы как Сидисе, рок играете, что придумайте что-то свое. А как найти свой стиль? Что для этого нужно? Нужно писати багато нового, мабуть, ну, щоб, знаєш, в ідеалі кожен рік писати по кому-то сольному концерту. Я до сих пор не розумію, який у мене стиль. Була у нас в Лебедьовці ще одна єгипетська казнь, одиннадцятая, яка не була в Єгипті, але була у нас. Що ти сам слухаєш, дивишся такого командійного супер? Дизель-шоу мені дуже подобається. Ось такий ну, цікавий юмор. Гумор цікавий, різносторонній такий, і веде за собою глядача. Сарказм, да? Думаєш? Варіати шоу теж таке цікаве шоу. Досить. Мені подобається. Був один жарт, я його запам'ятав, бо супер. Я прям розсміявся, виходить, прийшов депутат до гадалки. І вона каже, ви записані? А він так дивиться на себе і каже, да ні, вроді сухенький. О, мы сейчас поняли суть да, абсурда, это когда ты не можешь выкупить, когда человек говорит, реально. Мне что, надо показывать табличку сарказма каждый раз, когда открываю рот. Не бывает такое, что не смешно, и ты такой. Та ну нафік, не моє. Та ні, я мушу визнати, що, напевно, в комедії і є, тільки тому, що в мене це виходить, і мені це подобається, я кайфую і тому я цим займаюся. Не було такого, що я там сплю ночами в сльозах і думаю, чому в мене не виходить, і переписую, і борюся, і оце добиваюся цих можливостей виступити там чотири рази за вечір. Можливо, якби в мене не виходило, я б такий, ну і комедія, йдіть нафиг за своєю комедією, я в СММ піду працювати. Які можливості для стендапу в Україні саме в майбутньому? Конкретно наші плани — типу, розвивати YouTube-канал, набивати все більше підписчиків, а, а потім їздити в тури і з меншими затратами на рекламу збирати все більше і більше зали. Що ти можеш порадити початківцям? Да, виступати і все, що вам потрібно. Безліч відкритих мікрофонів зараз, де будь-який бажаючий може виступати три хвилини. Ставиш плюс в коментарях. Приходиш, виступаєш, вийшов, виступив три хвилини, смішно, клас, пише ще, не смішно, думай, чого не смішно, переписує, пиши ще. Чи потрібна взагалі теорія гумору? Для чого? Для того, аби бути коміком, виступати. Ні, ну, хочеш – вчи, не хочеш – не вчи. Найкращий, мені здається, емпіричний спосіб, коли ти просто виступаєш, виступаєш і виступаєш, виступаєш. Саме головне правило підхольного стендапу – не було тут нікакого стендапу! Уу!